ہیلو فرینڈس ویلکم بیک ٹو مائی چینل فائن بیوٹی آج میں آپ کے ساتھ جو ٹپ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ہاتھ اور پاؤں کو کیسے گورا چٹا بنایا جا سکتا ہے اسٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گلوبویٹ کریم وائٹنگ کیپسول اور سب سے اہم بایو کوس کا وائٹنگ سیرم جی تو فرینڈس یہ بایو کوس کا جو وائٹنگ سیرم ہے یہ آپ لوگوں کو کاسمیٹک کی شاپ سے ملے گا اور جو گلوبو ویٹ کریم ہے یہ آپ کو میڈیکل اسٹور سے ملے گی یہ ویزلنگ یہ بھی کاسمیٹک سے اور وائٹنگ جو کیپسول ہے یہ بھی کاسمیٹک کی شاپ سے چلیں ہم بناتے ہیں اس کریم کو سب سے پہلے ہم لوگوں نے ویزنی جو روشن ہے اس کو سارے پہ نپالنے میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کلوگو ویٹ बेसलिन जो लोशन है वो आप लोगों में छोटी बोटल लेनी है बड़ी बड़ी नहीं लेनी इस क्रीम का बहुत अच्छा रिजल्ट है अब हम इसमें ऐड करेंगे वाइटनिंग के कैप्सुल सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वाइटनिंग सीरम मेरे पास बायोकॉस का सीरम है गोल्डन पर्ल का भी होता है یہ سیرم کو آپ سپریٹ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے اس کو بیوٹی کریم میں ہی ڈال کے آپ نے استعمال کرنا ہے اگر آپ لوگ کوئی فیشیل وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں اسکرب میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اب ہم اس کو کریں گے اتنا مکس کریں کہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں دیکھیں فرینڈس یہ کریم جو ہے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل آئکن کو پریس لازمی کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل جائے اب آپ نے اس کو کسی بھی جار میں یا کسی بھی ایکسٹرا جو آپ کے پاس ڈپیا ہوتی ہے اس میں آپ اس کو سیو کر سکتی ہیں اور اس کو آپ نے فیس پہ یوز نہیں کرنا کیونکہ اس میں کلوبو ویٹ کریم جو ڈالی ہے وہ فیس کے لیے نہیں ہے صرف ہاتھ اور پاؤں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں